Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülker Abbasadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Sabiq nazirin həbs edilən qohumu məhkəmədə ifadə verib. Güclü təsir edici dərmanlar satdığını etiraf edib. Bakıda qadağan olunmuş dərmanlar satmaqda ittiham edilərək həbs edilən şirkət rəhbərinin məhkəməsi başlayıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində güclü təsir edən dərmanları qanunsuz satmaqda və vəzifə səlahiyyətindən sui-istifadə etməkdə təqsirləndirilən Natiq Qasımovun cinayət işi üzrə məhkəmə iclası başlayıb. İş üzrə daha iki nəfər, Xatirə İmaməliyeva və Aidə Cəfərova da təqsirləndirilən şəxslərdir. Hakim Əlfəsəd Abbazovun icraatında olan prosesdə Dövlət İttihamçısı ittiam elan edib. Təksirləndirilənlərdən Natiq Qasumov özünü qizmən təksirkar sayıb. Xatirə İmam Əliyeva və Aida Cəfarova isə özlərini təksirli bilmədiklərini deyiblər. Məhkəmədə Natiq Qasumov sərbəst ifadə verib. Dərman satışı ilə məşğul olduğunu deyən Natiq Qasumov həbs edilməsinin səbəbi kimi göstərilən dərmanların lisensiyasının olub-olmadığından xəbərsiz olduğunu bildirib. O, istintaqa verdiyi ifadəsini təsdiqlədiyini söylüyüb. Səbiq baş nazir Artur Rəsizadə müsahibə verib. Müsahibəsində "Prezident mənə istirahət etməyə məsləhət gördü" deyib. "Prezident mənə istirahət etməyi məsləhət gördü." Bunu Yeni Müsavat müsahibəsində Artur Rəsizadə bildirib. "Yox, heç bir narahatlıq yoxdur. Təbii ki, fiziki cəhətdən də çox böyük yükü də axı. Digər tərəfdən də istər istəməz yaş özünü göstərir. Təbiətin qanunlarını hələ heç kim ləğv edə bilmir." Sağ olsun janab prezident. Bunu nəzərə alıb mənim istirahət etməyimi məsləhət gördü. Mən buna çox şadam. Sağ olsun. Çünki böyük yük idi. Dədiyim kimi, yaş da özünü göstərir deyə o bildirib. Yanan dispanserin həbs olunan direktorundan xəbər var. 25 nəfərin ölümü ilə nəticələnən yanğının baş verdiyi narkoloşu mərkəzin həbs edilən direktoru Telman Məmmətəhəsenov yeni vəkillə müqavilə bağlayıb. Onun hüquqlarını vəkil Vasif İsrafilov müdafiə edəcək. Vasif İsrafilov məlumatı təsdiqləyib və bildirib ki, artıq Telman Məmmətəhəsenovla görüşüb. Müvəkkilimin saxlanma şəraitindən narazılığı yoxdur. Hazırda 1 saylı Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanılır. Ümumiyyətlə sağlamlığı normaldır, amma müəyyən problemlər var. Belə ki Onun boyun fəqərələrindən biri implantdır. Onunla mütəmadə görüşərək, müdafiəsinin qurulması ilə bağlı danışıqlar aparıram. Hazırda istintak davam etdiyi üçün ittihama münasibət bildirmək tezdir, deyə vəkil bildirib. Qıda təhlükəsizliyi agentliyinə yeni təyinat olub. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində yeni təyinat olub. Agentliyin Kommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları şöbəsindən bildirilib ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzlinin müvafiq əmri ilə Qalib Hümmətov oğlu Əbdüləliyev Agentliyin Baytarlıq Nəzarəti şöbəsinin müdiri, Azərbaycan Respublikasının Baş Dövlət Baytarlıq Müfəttişi təyin edilib. Qalib Əbdüləliyev bundan əvvəl Dünya Bankının dəstəyi ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində həyata keçirilən müxtəlif məhələrdə Baytarlıq Mütəxəssisi və Koordinatoru, Azərbaycan Dövlət Baytarlıq Periparatlarına Elmi Nəzarətin Üstudunun direktoru, son olaraqsa Azərbaycan Respublikası Kənd Təsarifatı Nazirliyi aparatının Heyvandarlığın İnkişafı Şöbəsinin müdiri vəzifələrində çalışıb. Məktəbdə rüşvət iddiası direktorun istifa səbəbi məlum olub. Daha ətraflı növbəti suretimizdə. Fazil Gülverdiyev direktor təyin olunandan sonra təqribən 1 il ərzində ciddi nöqsanlara yol verib. Fakt budur ki, o direktor olduğu müddətdən məktəbin idarəçiliyini düzgün etməyib. Yaranan problem qarşısında təbiiyyətə bilmədiyi üçün ərizə yazaraq öz istəyi ilə vəzifədən gedib. Təhsil şöbəsinin sabiq rəhbəri Şəhan Əhmədovanın da ondan rüşvət tələb etməsi ilə bağlı dedikləri yalandır. Bu sözləri Lənkəran şəhər təhsil şöbəsinin müdiri Aslan İbrahimov, Kəvliyə kənd orta məktəbin keçmiş direktoru Fazil Fazil Gülverdiyevin təhsil şöbəsinin sabiq rəhbəri Şəhəna Əhmədova ilə bağlı irəli sürdüyü ittiham olaraq da deyib. Aslan İbrahimov bildirib ki, üzə çıxan yeni faktlar Fazil Gülverdiyevin iddiasının əsasız olduğunu göstərir. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.